هذا هو الشيء هذا هو جوالي ياعم هذا هذا ها مرتك هذا المشيء الدوريطات ما شاء الله دوريتكم حلوة يعني ما شاء الله ايش هذه طع لا يا شيخ المفروض معليش ما, ما, ما عليش ما لا مش على صور ايش ما شاء الله ما الله ما دريت لا لا عادي حبيبي يا ما عندك مش انا آسف عاد وسرات تعيدها أبشر لا توديني الشرطة آه. آه. لا تدري المركز انا ما ادري والله هي وين لا لا تعيدها لا تعيدة بلو. والله ما اعيدها لا, لا لا تعيدها ولا ترى على القسم عرضه لا لا تدري القسم لا لا لا القسم كان عدها بس يا مشعل بس, بس يا بابا هذه اه. الدوريات ايش يمين؟ الدوريات يا مرحبا يا مساعد مرحبا مليون حياك الله يعطيهم العافيه سم يعني. تم 100 ريال ها 100 ريال وصلنا <تصفيق> طالع من الشر الشر ما وصلنا اي والله وصلنا يلا بسم الله الله يعطيك العافيه العافيه فتحنا يعطيكم <تصفيق> <لاتكم> العافيه <تصفيق> سكرين مع السلامه يا فهد يا مرحبا مع السلامه مع السلامة الله يستر عليكم يوفقكم ويحفظكم اللهم امين